اے کریم مالک اے رحیم مالک ہم بڑے گناہگار خطاکار ہے مالک تیرے دربار میں حاضر ہے مالک رمضان کی مبارک ساتھوں میں عبادت کے لئے حاضر ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے پروردگار ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زمین اور سمندر اور تری کے اندر اور خشکی میں جو کوئی فساد جو کوئی نقصان جو کوئی مشکلات ہوتے ہیں انسان کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے اللہ ایک سال سے زائد عرصے سے وبا پھیلی ہوئی ہے مالک اس وبا کو دور فرما دیجیے مولا پوری دنیا کو عافیت کا گہوارہ بنا دیجیے پروردگاہ تیری مخلوقات میں ایک چھوٹی سی مخلوق جس کا کوئی وزن نہیں پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے مالک ہمیں معاف فرما دے پروردگار ہمیں بڑا غرور تھا تکبر تھا اپنے آپ کو حالانکہ